אם עקבתם אחרי עקרונות הטרמודינמיקה ואחרי המתמטיקה שפיתחתי בסרטונים האחרונים אני מניח שהסרטון הזה עשוי להפתיע אתכם בואו נתחיל ומתאים לפתח ציפיות מיותרות נגיד שיש לנו מחל בתוכו יש חלקיקי גז חלקיקים במחל מתנגשים כל הזמן לפי שחלקיקי גז מתאים לעשות והם יוצרים לחץ מסוים, בתוך הנפח הנתון של המקרד. נגיד שיש לנו N חלקיקים. כל אחד מהחלקיקים האלה יכול להימצא ב-X מצבים שונים. טוב זאת. Each particle can be in X different state. הפירוש הדבר מצב. הוא יגיד שיש לנו חלקיק אי כצייך חלקיק A בצבע אחר חלקיק A יכול להיות כאן למטה בפינה הוא בכלל לא לה הרצerverו אירות מסוימת גם יכול להיות בפינה A יכול לה להיות לו Healthcare יש הרצ煙 מצבים שונים יכול להיות גם כאן לא במעלה יכול להיות כאן שם מחבר את כל המצבים האפשריים לו רבים מאוד תל ונקבל X מחלקיק ככה שהיו רצ IPO X מצביים שונים אי אפשר לדעת אנחנו רואים שיש לנו התמחה לזה, שיש בו אין חלקיקים, אנחנו יודעים שכל אחד מהם יכול להיות ב-x מצבים שונים. אם כל אחד מהם יכול ב-x מצבים שונים, כמה שחק כל צורות שונות קיימות עבור כולה? A יכול ב-x מצבים. אם B ב-x מצבים שונים, כלומר, כפול x. אם היו לנו רק שני חלקיקים, היינו את כל המצבים שונים בהם x כפול כל המצבים יכול להיות הם מקבלים את סך הצורות השונות אבל עיננו עוד שני חלקיקים יש לנו אין חלקיקים. וכל חלקיק היינו מכפילים את זה כפול מספר המצבים האפשריים והיינו עושים זאת n פעמים. זאת קומבינטוריקה. עושים זאת n פעמים. אם היו לנו שני חלקיקים ולכל חלקיק שלושה מצבים אפשריים. כמה צורות שונות יכולות להיות דג מרחקת? 3 מצבים לשטת מצביים שהחלפיקי יכולים להיות 3 מצבים שונים לשני. סחא כל תישטת מצביים שונים. קדימו אתך, מגרם מהחלפיקי מסתעף למשטת מצביים, נמחפירים לשוש בקבלים מספר משבר מצביים שונים. כמה יש לנו n חלפיקים? כל אחד מהם יכול להיות x מצביים שונים. הلكן סחא כל מספר צורות של מרחקת שלנו, x קובע על עצמו n פעמים, זה x בחזקת n יש לנו x בחזקת שונים שלנו. בואו נחשוב כמה מצבים יכולים להיות למערכת לדוגמה, אם יהיו לנו פחות חלקיקים יהיו לנו פחות מצבים אפשריים גם אם היה מחל יותר קטן אז יהיו לי פחות מצבים אפשריים. ישנם פחות מקומות אפשריים בהם החלקיקים יכולים להיות, רוצה לי לבנות משתנר מצב המגדיר וכמה מצבים המערכת שלי יכולה להיות hand BTS המגדיר מקרו מצב הוא אומר, בכמה מצבים המערכת יכולה להיות? נקרא זה S עבור מצבים. פעם הראשונה, בטרמודינמיקה, אנחנו משתמשים בעוד שקשורה, איך שהוא, למה שאנחנו מנסים למדוד. העוד S עבור מצבים, states, מכיוון שמספר המצבים יכול להיות גדול מאוד, אקח את הלוגריטם הצבעי של מספר המצבים, ככה נגדיר את משתנה המצב שלנו, אני מגדיר, עליי לכתוב לוגריתם מקדימה. במקרה הזה, זה הלוגריטי של מספר המצבים, זה x בחזקת n מספר המצבים האפשריים אנחנו גם גורי מכפיל כלשהו זה יאפשר בסופו של דבר לשנות יחידות נמציב קבוע קטן כאן מקדימה כל נוסחה זקוקה לקבוע כדי להתאים את היחידות טור K, okay. זוטה העדרה שלי, זה משקנתה מצפה שלי. שמתונה מארחת משיימת, אני אומר מיד משועה לנגדית תורתית, בקמם מצבי מייחOLA ליה. נגיד שיקח את המחול שלי. אעשה זוטה ל IDEA back. את המחל. אני אגיד שישנם איכל נוסף, צמוב לראשון יש להם קיר משותף הם זהים בממדים שלהם למרות שלא כך ציירתי אותם זה בערך, הם זהים בממדים שלהם עכשיו אני מעיף את הקיר הזה הקיר מתעדה הוא לגמרי נעלם הקיר הזה נעלם מה יקרה? זה תהליך נכון? לא יש שום דבר מוגדר בתהליך, אני מאיף את הקיר וההחלקיקים שקודם התנגשו עם הקיר הם לנו נכון? הם השיכו לנו עד שהתנגשו כן, אם לא היה אולי לא עם הקירור שאני מאיף את הקיר הזה, אין תחת לחץ никаких לחלקיקים אין במה להתנגש Marine王 afterlife עוד unlimited וחלקיקים אלא מרגישים זאת הם לא מרגישים לכן ולחצים ללiał alcoholic על שמת התנגש המערחת לא יתסיפה נכון? מה הוא נפח חדש? היינו קורא לנפח הזה V. מה זה? זה פה מהי מנפח? שני V. עכשיו על משטנת מצב אחרית. ניודים ששלח הציקתנ. אנחנו יכולים ליקשור את זה לנפח, כי אנחנו יודעים שמנפח קור שני V. זה פה מהי מה קור על התמperature? מה הוא טמפרטורה היא אנרגיה קינטית הקינטית, נכון? היא מדד של האנרגיה הקינטית הממוצאת. לכל אחד מהחלקיקים האלה, יש אנרגיה קינטית. יכולות להיות אנרגיות קינטיות שונות, לכל אחד מהם. לך הטמפרטורה היא מדד של האנרגיה הקינטית הממוצאת אם אני מעיף את הקיר הזה האם זה משנה את האנרגיה הקינטית של החלקיקים? לא! בכלל לא משנה אותה אבל הטמפרטורה קבועה. אם זה T1, של המערכת כאן היא T1. תכן שתגידו שזה לא הגיוני, בעבר, כשהגליל התפשט, הטמפרטורה ירדה. הסיבה לכך שהטמפרטורה ירדה במקרה זה היא שהחלקיקים עשו עבודה. הם אלה שגרמו לגליל להתפשט. הם דחפו את הבוכנא. הם השקיעו חלק מהאנרגיה הקינטית שלהם בביצוע העבודה. אך במקרה הנוכחי, אני אףתי את הכיר הזה, החלקיקים לא עשו עבודה, אלכן הם לא איבדו מהאנרגיה הקינטית שלהם לביצוע העבודה. הטמפרטורה על כן לא השתנתה. זה מעניין, בסדר? מה קורה בעולם החדש שלנו? בסופו של דבר החלקיקים הן מלאים את כל המחל הכפול נכון? זה נשמע הגייני. כשחושבים על כך ברמת המיקרו למה זה קורה? זה לא משהו אלום. בכיוון הזה החלקיקים התנגשו וימשיכו להתנגש, אך עוברים לכאן, קודם מהקיר, אבל הם ימשיכו עכשיו הלאה ויתחילו להתנגש כאן. יש לו רבים העוברים התנגשויות רבות ולבסוף יש להם אותו להיות כאן או שם עכשיו נערוך את החישוב שלנו במצב הישן כל אחד מהחלקיקים יכול להיות ב-1 x מצבים עכשיו הם יוכלו להיות בקפלאים מצבים, נכון? כל אחד מהחלקיקים יכול להיות בשני x מצבים שניים. למה אני אומר שני x כי יש להם פעמיים נפח להיות בו ומצבים אינמות במקומות במרחב קודם היו A מקומות במרחב ו-B תנאים אלה היו כל התנאים האפשריים במכפלה הייתה שווה x עכשיו יש שני A מקומות בנפח והם יכולים לקרות יש לנו נפח כפול עם הצבע יש לנו שני A מקומות בנפח אבל תנאים האפשריים ישרו אותו דבר בי, מצבי תנאים על כן זה שווה ל2x עכשיו יש 2x מצבים שונים יש לנו P2 להפח בו חלקיקים יכולים להימצא בסדר? אם כן, כמה מצבים אפשריים יש למערכת? כל כך קיק יכול להיות 2 x מצבים ל-2x כפול 2x כפול 2x וכך נעשה זאת n פעמים העס החדש שלנו וכבר לזה העס ה-s הסופי, הדרך החדשה למדוד את מספר המצבים שווה לקבוע הקטן הזה כפול אלוגריטם הטבעי של המספר החדש של המצבים. מה זה? זה שני x בחזקת n. שני x בחזקת n. אני שואל מהו השני ב-s כשאני את הקיר? המחל הנוסף הזה היה כאן כל הזמן אבל החליקיקים האלה לא התייחסו לזה בגלל הקיר שהיה שם מהו השינוי ב-S כשאני מעיף את הקיר? צריך להיות ברור שהטמפרטורה לא משתנה כי החליקיקים לא איבדו אנרגיה קינטית כל הדבר הזה מבודד אני צריך להגיד את זה מהתחלל, תהליך הדיאבטי אין מעבר של חום, זאת כמה סיבה לכך שאין שינוי בטמפרטורה מהו השינוי ב-S? שווה סופי פחות. ה-s ההתחלתי, מהו ה-s זה הביטוי הזה כאן. זה k כפול הלוגריטים, התיבי שיש 2 וחזקת n כפול x וחזקת n, אפילו חוק החזקות. מזה את s ההתחלתי, שהוא k כפול הלוגריטים התיבי של x וחזקת n. ונשתמש בתכונות של הלוגריטמים. אם יש לנו אלגוריתם של a מינוס אלגוריתם של b, אפשר פשוט לחלק אותם. זה שווה ל-k, מוצאים אותו כגורון השותף, כפול אלגוריתם של 2 בחזקת n, צריך לכתוב n גדולה. נעשה זאת, זאת n גדולה, לא צריך לבלבל את זה עם מספר המולים, מספר שלנו n גדולה. זה 2 בחזקת n כפול x בחזקת n. חלקי x בחזקת n. שני אלה מצמצמים. שיק. השינוי ב-S שווה ל-K כפול הלוגריטם הטבעי של 2 וחזקת N. נשתמש שוב בתכונות אלוגריטמים. נוכל להוציא את N נוכל להגיד שהשינוי ב-S, כפי שהגדרתי את המשתנה בהתחילת הסרטון הזה, וזאת הגדרה שונה מזו של הקודם, שווה ל-N, גדולה, מספר... N נגיד לא נספחק על קיקים במערהחת, כפול הקבוצה קטנה זה, כפול ALOGARYTİM הT V של 2. על ידי אפסת הקיראו, ו analytical נפח, כפול, בחלקי קים למתצבו, השינוי בפונקציה הממצד היא N K, כפול ALOGARYTİM הT V של 2. מה באיזם קרה? הרקושים משתנים מצד גדל, זה ארח היומי בברור. הלוגריטים עצבי של 2 הוא מספר חיובי. ה הוא ערך חיובי, זה מספר מאוד גדול של חיוטיקים. אני גם מניח שהקבוע שהכנסתי הוא בעל ערך חיובי. מה אני בעצם אומר? אני אומר שאל ידי האפת הקיר, למערכת שלי יש יותר מצבים אפשריים, היא להיות ביותר מצבים שונים. אני אגיד משהו חשוב. האנטרופיה היא זאת של גלע. מגדיר את S בתור האנטרופיה של המערכת. נדבר על זה עוד בהמשך. האנטרופיה גדלה, פירוש הדבר שמספר המצבים האפשריים גדל. אני לא אמור להשתמש במילה האנטרופיה, ובלי להגיד שאני מגדיר את האנטרופיה כ-S. נשמור על העוד S כמסמן את מצבים. מספר המצבים האפשריים גדל, וגדל P2 בחזקת, בחזקת N. זאת הסיבה שזה הופך ל-N כפלולוגרית המצבי של 2. בסדר. בטח שואלים את עצמכם, בסדר, הגדרנו דרך סטטיסטית או קומבינטורית למדידת מספר המצבים האפשריים. עסקנו בחלקיקים עצמם, לא דיברנו על מצבים מקרו. הצלחנו לעשות זאת, הגדרנו את המשתנה הזה, האומר לנו כאן מצבים אפשריים קיימים, אבל איך מתקשר ל-S שהגדרנו בסרטון הקודם? זכרו שבסרטון הקודם חיפשתי פונקצי את מצב שעסקה בחום. הגדרתי S, או השינוי ב-S. הגדרתי את השינוי ב-S שווה לחום שנוסף למערכת. חלקי הטמפרטורה בה חום נוסף. בואו נראה עם שני הדברים האלה. זה וזה שבורים אחד לשני. תורי שלנו ולדיאגרמה PV, ונראה אם נצטרך לעשות משהו מועיל. Okay. זה הלחץ, זה הנפח עכשיו, כשהתחלנו לפני סילוק הקיר היה לנו לחץ מסוים ונפח מסוים. זה 1 צילקנו את הקיר והגענו להרשו לעשות את זה קצת אחרת זה גריחד, זה המצב ההתחלתי שלנו, מצב התחלתי, זה הלחץ ההתחלתי שלנו, ואז זה עפנו את הקיר והנפח הוכפל, נכון? נקרא לזה שני בי אחד, הנפח הוכפל והלחץ קטן. אנו נמצאים פה, בסדר? זה מצב שתיים. זה המצב כאן, לאחר שהעפנו את הקיר. לא עשינו תהליך קורא, אני לא יכול לסרטט את עקומת המעבר, כי לאחר סילוק הקיר, המערכת לא הייתה יציבה. הלחץ והנפח לא היו מוגדורים היטב. ובסוף ייגן למצב ששירוי משקל, שהחלקיקים מילאו את כל המחל וזה חזר למערכים במצב יציב. אנחנו יכולים לחזור לקרן להגיד שזה הלחץ וזה הנפח. אנחנו לא יודעים מה קרה במעבר. אם אנחנו רוצים לחשב את Q חלקי T, למדנו בסרטון הקודם שהחום שנוסף למערכת שווה לעבודה שעשתה המערכת. אבל העבודה שעשתה המערכת, היא השטח שמתחת לעקומה מסוימת, אך אין לנו כאן עקומה. כי המערכת שלנו לא הייתה יציבה בתהליך המעבר מה ניתן לעשות? זכרו שזאת פונקציית מצב זאת פונקציית מצב, ובסרטון הקודם הראיתי לכם שהיא בדרך המעבר מכאן לכאן, נכון? שימים באנטרופיה סליחה עליי להיזהר את דבריי שימי ב-S, כלומר ב s 2 1 תלוי תהליך המעבר מ-S1 ל s תלוי במסלול כלשהו תכן, וזה יהיה משהו משוגל ככל שיהיה, נכון? וכל מסלול להולך מ-S1 ל 2 חייב להיות אותו, אני אעשה חצות אחרת, לכל מערכת עובדת מ-S1 ל-S2, לא משנה באיזה אותו שינוי באנתרופיה אותו שינוי ב-S, כי S היה משהו כאן ועכשיו כאן, משהו אחר אנחנו רק מחשבים מהו היפלוש ביניהם, ואיזה מערכת אנחנו יכולים לעשות זאת? נגיד שהיה לנו תהליך איזוטרם אנחנו יודעים שזה היה איזוטרם, אנחנו יודעים לא השתנתה אמרנו זאת, לאבדה לא עבדה שום אנרגיה קינטית, והחלקיקים לא עשו עבודה. אנחנו יכולים לחשוב על תהליך תיאורטי, שבמקום לעשות משהו כזה, היה יכול להיות מצב שבו התחלנו עם המיכל המקורי שלנו, עם החלקיקים בפנים, אנחנו להציב כאן מאגר, שומר על הטמפרטורה שהייתה לנו, והייתה יכולה להיות לנו כאן מוכנה, עם מספר אבנים, לדוחפים לכיוון שמאל, אנחנו מוציאים את האבנים לאט לאט כך שהגז יכול לדחוף את הבוקנה ולעשות את עברותה מסוימת ולמלא את כל הנפח הזה, כפלאי נפח הטפרטורה הייתה נשארת קבועה עודות למאגר הזה תהליך הזה הוא ירסה דומה למה שעשינו במעגל קרנות זה אפשר לתאר ככה עוברים מהמצב הזה למצב הזה וזה תהליך קואזיסטטי, לאורך איזוטרמה, זה יראה ככה יש לנו עכשיו עקומה מהו השטח שמתחת לעקומה? עבור התהליך הזה השטח שמתחת לעקומה הוא האינטגרל עשינו זאת פעם רבות מהנפח ההתחלתי עד לנפח השני, שהוא כפליים. של פי כפול השינוי בנפח, נכון? הגובה הוא פי כפול השינויים הקטנים בנפח. אלה המלבנים. האינטגרל הוא סכום של כל אלה. זאת העבודה שמערכת עשתה. סדר? כיוון שאנו נמצאים על איזוטרמה, העבודה שעשתה המערכת שבא לחום שנוסח לה. כי האנרגיה התנימית לא שתנתה. מה זה? אני זה שווה לאינטגרל v 1 עד 2 v 1 מכפלה PV שווה nrt נכון? זה NRT. אז P שווה ל-NRT, זה כ-V. NRT חכי DV. V. זה so, כ-VDD. טמפרטורה היא 1 כל זה קורה לאורך איזותרמה. אז כל הביטויים האלה, רואים, זה שווה לאינטגרל מ-V1 עד 2V1. של nRT1 כפול 1 חלקי VDV עשיתי את האינטגרל של פעמים רבות את פורס מספר שלבים כי עשיתי זאת בכמה מהסרטונים הקודמים אלגוריתם ה-TV של 2V1 חלקי V1 נכון? אלגוריתם ה-TV הוא האנטי מגזרת של זה אלגוריתם ה-TV של זה פחות אלגוריתם ה-TV זה וזה שווה לאגוריתם ה-TV של 2V1 חלקי V1 כל זה שווה ל-nRT1 כפול הלוגריטם הטבעי של שתיים, מעניין, אז עוד משהו מעניין, תוסיף עוד משהו מעניין של המשפעה הזאת, זה nRT, אך אם לרצוני לכתוב זאת במולכים של מספר המולקולות. n הוא מספר המולים, אתה מכתוב זאת כי מספר המולקולות n חלקי 6 כפול 10 בחצפת 23, נכון? תא מכתבת אינכחה. זכרו שאמו ננסה לחשוף את קמות העבודה שמערחתasta סדרה. למה תפורח המשבאה שניסה זה בזה בדרכ העבודה שנדא מערחת בתהליך זה בתהליך quasi-static הזה לזה יתשויה quasi-static שניתן לחשב שטחים מתחת לעקומה, העבודה שעשתה המערכת שווה לכתוב זאת זה n כפול r, K 6 כפול 10 בחזקת 23, כפול t1, כפול הלוגריטימא תיבי 6,2. בסדר? נהפוך זה לקבוע חדש, נקרא לו k. העבודה שעשתה המערכת שווה לנספר חלקיקים כפול קבוע חדש, נקרא לו קבוע בולטמן. זה A חלקי הנספר הזה כפול T1 כפול הלוגריטם הטבעי של 2 אוקיי okay. זה רק במקרה הזה במקרה השני לא בוצע עבודה, נכון? אני יכול לדבר לעבודה שעשתה מערכת אבל המערכת עשתה עבודה מסוימת מכיוון שהיא עשתה זאת לאורך איזוטרמי השינוי באנרגיה הפנימית שווה ל-0 השינוי באנרגיה הרמית שווה לחום שנוסף למערכת, חות העבודה שעשתה המערכת שווה לאפס כי הטמפרטורה לא השתנתה. אלה כן העבודה שעשתה המערכת שווה לחום שנוסף למערכת. חום שנוסף למערכת על ידי המאגר, שווה למספר חלקויים, תפול קבוע בולצמן. תפול הטמפרטורה של איזוטרמה. זה הלוגריתם הטובי ששתיים, זה תוצר לבי של העבודה שהנפח הוכפל, אוקיי? בסרטון הקודם הגדרתי את השינוי ב-S ששווה ל-Q, החום שנוסף, חלקי הטמפרטורה בה חום נוסף. מה היה השינוי ב-S עבור המערכת הקואזיסטטייה הזאת? וכמה השתנה מצבי ה-S שלנו? השינוי ב-S שווה לחום שנוסף. חלקיינת אמפרטורה שווה ל-T1, ולכן זה שווה ל-NKT1, כולל לוגריטים של 2, כל זה חלקי T1, אלה מצמצמים, שני ב-S nk כפול הלוגריטים הטבעי של 2. אבל הייתם כבר רואים לאן אנחנו חותרים. כשגדרנו את השינוי ב-S שיחקנו בטרמודינמיקה אמרנו שהיינו רוצים שיהיה לנו משתנה מצב ועוסק לו חום וגידנו את הדבר הזה הוא אומר שהשינוי במשתנה המצב שווה לחום שנוסף למערכת וכן הטמפרטורה באה חום נוסף כשהשתמשנו בהגדרה הזאת ראינו שהשינוי ב-S מהמצב הזה למצב הזה עבור תהליך קוויזיסטטי שווה לזה n k כפול הלוגריתם הטבעי של 2, זאת פונקציית מצב. זה כל תהליך העובר מהנקודה הזאת, הזאת יהיה לאותו שינוי ב -S. של s עבור כל תהליך שהוא שווה לאותו הדבר, שזה nk כפול הלוגריתם הטבעי 2. לפי הגדרה שלנו זה נכון עבור כל מערכת, נכון? כי זה משתנה מצב, לא משנה אם משהו נעלם או שהיה איזה מסלול משוגל, זה המצב, שינוי ב של זה ושל זה. אפילו במערכת הזאת, עם מה התחלנו את הזה, נפח V1, ואשר הגיע לנפח V2, לפי הגדרה של הסרטון הקודם, לפי הגדרה הזאת, השינוי שלה ב שווה למספר החלקיקים, כפול קבוע, כפול הלוגריטים הצבעי של שתיים זאת אומרת אותה תוצאה שקיבלנו כשהסתכלנו על המערכת מליפודה רעוץ סטטיסטית שקיבלנו על מספר המצפים השונים בהם המערכת יכולה להימצא מה שמפתיע הוא שכאשר התחלנו במצב מקרו נחמד ומנוע קרנור כאילו ידענו מה המשמעות את בצעה כשמדדנו את מספר המצבים בהם המערכת יכולה להימצא. כל זה היה מבוא ארוך למשמעות הקפולה של מושג אנטרופיה. בתרמודינמיקה, השינוי באנטרופיה, אנטרופיה היא אס עבור מצבים, בתרמודינמיקה בעולם של מנוע קרנור, השינוי באנטרופיה מוגדר כחום הנוסף למערכת חלקי הטמפרטורה באה חום נוסף בעולם של המחיינק האסטרטיסטית אנחנו יכולים להגדיר את האנטרופיה כקבוע כקבוע זהו קבוע בולצמן קבוע מסוים כפול ללוגריטם הטבעי של מספר המצבים האפשריים לפעמים שמים את זה כאומגה או בצורה אחרת אך הפעם אלה מספר מצבי האפשריים בסרטון עשה אלינו שאלה הגדרות שקולות כלומר במקרה הזה הראתי לכם שאלה הגדרות שקולות כשעסקנו במספר המצבים לכמה הם גדלים הבנו את התוצאה הזאת כשעסקנו בהגדרה הטרמודינמית הבנו את אותה תוצאה אם אנו מניחים שהקבוע הזה שווה לקבוע הזה, קבוע בולצמן 1.3 כפול 10 חזקת 23, ההגדהות שלו להנשקולות. בסרטון הקודם, תהינו מה המשמעות של האנטרופיה, הגדרנו אותה ככה, אנחנו לא ידענו מה המשמעות של האנטרופיה. במספר המצבים האפשריים של מערכת, תפעמים כשגומדים על האנטרופיה, בשיעורי הכימיה ובית ספר הכיכון, קוראים לה אי סדר, ולכן אני לא רוצה שתחשבו שחדר מבולגן הוא בעל אנתרופיה גדולה יותר מאשר חדר מסודן לפעמים נפתמשים בזה כדולמה זה אינו המצב מה שניתן להגיד הוא של הצטדיון מלא ואנשים יש יותר מוצבים מאשר הצטדיון ריק יש לו יותר אנתרופיה למצד צריך זה? נגיד של הצטדיון בטמפרטורה יש יותר אנתרופיה מאשר לפנים המקרה השני החלקיקים בהצטדיון הזה כשתרמות צבעים אפשריים מאשר לחלטיבים במצל הירשים אני עומד לעזוב אתכם אנחנו עומדים לקחת את שתי ההגדרות האלה אלה שתי ההגדרות שובות ואני אותן כשנדבר על החוק השני של הטרמודינמיקה עוד תוספת אחת קטת אבל בדוגמה שלנו זה היה 2 בחזקת n זאת הסיבה שזה היה פשוט היה x בחזקת n בהתחלה ולאחר מכן, מכן שכפלנו את דמימדי המחל, את הנפח, זה היה x בחזקת 2n, ונשו שתבין לו למה הומגה מתקשר. וכך עשה מה שאנו עושים. בכל מקרה נתלג בסרטון הבא.